to wow. a Поцілую, поцілую тебе Поцілую Поцілую тебе Ти художні І розкажу тобі Кутали Як я сміну в тебе І ще раз Поцілую тебе В tech поцілую, поцілую тебе Ти художня І розкажу тобі Кутали d